Останній день марафону малювання і головна теза сьогодні така. Не робити помилок мало ймовірно, тому наша головна ціль – навчитися бачити і виправляти помилки.